Дорогою до Херсона проїжджаємо, де окуповані Киселівку та Чорнобаївку. Зруйновані будинки, спалені машини та військова техніка. В місті залишки бігбордів про референдум та братерство Росії. У Херсоні на головній площі біля адміністрації кілька людей, прапори України. Все спокій. Перемож. Ми 8 місяців цього чекали. нам місяць за год був. Місцеві, які сьогодні прийшли на Центральну площу, говорять, тут змінилось навіть повітря, стало вільним. Жодного слова немає таке, як описала наш стан. Це не те, що ти щасливий, ти, ти вільний. Херсон вільний. Ми завжди вірили, що Херсон – це є Україна. Але російський мир, освободителі наші, вони убивали в нас» але ми були, будемо і є Україною, вільною і незалежною". Про те, що Збройні Сили України вже в місті дізнавались по-різному. Але ця новина ширилась швидко. Пішли в справах, набирали води, бо немає ні води, ні світла. Набирали води, йдемо по вулиці, бачимо на зупинці діти йдуть з кульками нашого кольору, і, і, і, і чіпляють наші на зупинці, чіпляють прапор. Ми не можемо повірити, ми йдемо, ми не можемо повірити, що це вже відбулося». Сьогодні на центральній площі Херсона встановили старлінки та деяке мережеве обладнання, під'єднали до генератора. Люди почали телефонувати рідним. «Це ви пішли в школу таку, ну освітлю, звичайно, ну слава Богу. Нелі з чоловіком змогли поговорити з дітьми, які перебувають в іншому місті. З тиждень, мабуть, то ми там то в Телеграмі, то якось там, ну, коротше, умудрялися, а потім все пропало, і вони ж там хвилюються, і ми тут хвилюємося. Ну, все добре, з'єдналися, все побалакали. Керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок розповів – від сьогодні херсонці вже зможуть додзвонитись по екстрених номерах, а повністю зв'язок стабілізується вже найближчими тижнями. «Уряд нам передав півтори тисячі старлінків, і перша партія з цих старлінків вже прибула сьогодні в Херсон. На базі старлінків ми плануємо розгорнути відкриті публічні Wi-Fi-точки доступу по Херсону і по Херсонській області. Разом з генераторами це дозволить людям як використовувати інтернет, так і заряджати свої гаджети Завдяки харсонцям силам оборони було легше звільняти території на півдні, сказала Ганна Маляр. Росіяни не могли заповнити тут вакансії свої да своєї колаборантської влади, тому що українці не йшли на ці посади. Українці трималися, українці зсередини чинили опір, і це знаєте. У місті тривають стабілізаційні заходи. «На сьогодні тут працюють правоохоронні органи, працює Служба безпеки, працює поліція. І є інформація, що росіяни, коли покидали місто, мінували все-таки адміністративні будівлі. І потрібно зараз перш за все встановити безпеку». За словами Ганни Маляр, відзавтра буде послаблено заборону на в'їзд та виїзд з міста. Представники Херсонської обласної військової адміністрації закликають людей, які виїхали з міста та області, не поспішати повертатись додому до кінця стабілізаційних дій від Збройних сил України. Валентина Гурова, Суспільна новини, Херсон.